a Mindenki Akadémiája színpadán, Avar Ákos, mongolista. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. gyermekkorom egy részét szüleimmel Mongóliában töltöttem. Később kiderült, hogy ez egy olyan meghatározó időszak volt az életemben, hogy a pályaválasztásomban is mongolja mellett döntöttem. Mai napig éves rendszerességgel kijárok Mongóliába, Magyarországon töltött időmben pedig juhokat tenyésztek. Avarákos korán kezdi a napot a Nógrádi dombok között megbúvó alsó petényben. Szinte még kölyök terelő kutyája Kátya hűségesen követi. A fekete hortobágyi racka már várják a takarmányt. Induljanak, induljanak, induljanak! Hé, vagy! gyere, gyere! Kátka. Szeptembertől májusig ő gondoskodik az állatokról, biológia tanárként dolgozó barátnője pedig a gazdaság logisztikai feladataiban segíti. Igyekeznek összehangolni városi karrierjüket és a vidéki pásztor életet. Ezek a tavalyi születési jerkék, tehát a nőivarú állatok, ezek még nincsenek megnyírva, mert most lesz az éves minősítésük. Most összesen 330 anyagyúunk van, és így a szaporulattal, kosokkal, a tavalyi yerkékkel, Tokiókkal közelben 700 állatunk van most. a mongólia kutató a szülei által alapított családi vállalkozást vezeti. A 80 hektáros birtokon 2006 óta tenyésztik ezt a veszélyeztetett fajtát. Ákos maga sem gondolta, hogy valaha ő is állattartó lesz. Kisgyerekként lett mongólia szerelmese, amikor élelmiszermérnök szüleivel Budapestről a 6000 km kilométernyire fekvő tárhámba költözött. Édesanyám egy kaukázusi orosz családból származik, a külföldiek általában orosz iskolába iratták be a gyerekeiket, de mivel nekem egy 6 évesen az orosz nyelv már birtokomban volt, a szüleim úgy döntöttek, hogy akkor inkább mongol iskolába irattak be, helyi mongol iskolába, így én voltam az egyetlen külföldi diák 87-ben. Tíre is mentem nekem a városban, úgyhogy a csodámra jártak. Három év kintlét után tértek haza. Kisfiúként nem csupán a mongol nyelvet tanulta meg, a természet és az emberek közötti kivételes kapcsolat emlékével is gazdagodott. Gimnazistaként ugyan sokáig állatorvosnak készült, mégis az Ötvös Loránd Tudományegyetem mongol szakán folytatta tanulmányait. Ez a bárány, ez a kislány, gyerke, tegnap előtt született, hogy most kétnapos, és tegnap egész éjszaka fin volt, mert kiszökött mutatja a nyáj egyik legfiatalabb tagját, a varákos. Számára a tanítás, a rengeteg utazás és kutatás mellett az állatok gondozása feltöltődést jelent. Az ember hasznosan tölti el az időt, és közben magára marad a gondolataival. Minden nap valahol egy elégedettséggel tölt el, amikor tudom, hogy elvégeztem a szükséges munkákat, és közben rendeződtek a gondolataim is. Van egy látható eredménye, megszületik egy kisbárány áprilisban, gyakorlatilag a semmiből a létrejön egy új élet. Fentarthatóság, fenntarthatóság, környezet, tudatosság, biológiai diverzitás mind olyan fogalmak, olyan kifejezések, amelyek az elmúlt 10-15 évben váltak a magyar köznyelv és közbeszéd témájává. Azonban, ha jobban belegondolunk, ezek a fogalmak, ha korábban nem is voltak ilyen szépen nevükön nevezve, de megtalálhatók voltak a legtöbb hagyományos kultúrában. Így a magyarban, de a mongol-nomád kultúrában is. Mai előadásomban önöknek a mongol nomádok természetszemléletéről szeretnék beszélni, a mongol pásztorok fenntartható gazdálkodásáról. A mongolok hagyományosan téglateát fogyasztottak. Egy-egy ilyen tea még a 19-20 század fordulóján annyit ért, mint két birkát. Ma már persze sokkal olcsóbb. Avarákos éppen szútéjceit vagyis tradicionális mongol sós teljes teát készít. Akárcsak a belső-ázsiai nomádpásztorok, reggelente ő is ebből nyeri az energiáját. Ösztöndíjasként az Ulán Bátori Egyetemen is tanult. 11 év elteltével tért vissza Mongóliába. Érdekes módon az illatok azok, amik a legjobban meghatározzák az ember emlékeit. Amikor leszálltunk a repülőgépről, én úgy éreztem, hogy, hogy a két héttel korábban mentem volna el. A mongol sztyeppére jellemző ez a fehér üröm illat, és ahogy így kiléptem a repülőbe, akkor éreztem, hogy na, újra, újra itt vagyok, és azóta is ez a, az illat mindig így visszahúz Mongóliába. Ahol azóta már 15-ször járt. A nomád pásztorok életvitelét, a növényvilághoz kötődő ismereteit, a vadászatukat, valamint a népi gyógyászatot és a sámánizmust is tanulmányozta. Idővel a belső-ázsiai nomád és a beduin kultúra közötti kapcsolat ugyancsak foglalkoztatni kezdte, ezért az arab szakot is elvégezte az eltén. Három birka, egy ló. A jó napom lesz összegzi Avar a dobás eredményét. A mongol pásztorok négy birka boka csontkockával dobnak teázás után, hogy megtudják, milyen nap vár rájuk. – Kintának vagyunk, magyarul azt mondani, hogy pásztorokkal foglalkozunk, de valójában egyszerűen mongol emberekkel foglalkozunk, akik vidéken élnek, ugyanúgy, mint mondjuk itt Magyarországon a háború előtt, a parasztok egy jelentős része, azért valahol pásztor is volt, legalábbis állattartó. Avarákos doktori disszertációjában az állatok és a természet szerepét vizsgálta a hagyományos mongol gondolkodásban. Ennek kapcsán és a racka juhok törzstenyésztése okán 2013-ban levelező tagozaton mezőgazdasági mérnöki diplomát szerzett a Gödöllői Szent István Egyetemen. A kutató a nyarak nagy részét belső Ázsiában tölti, részt vesz egy észak-kaukázusi régészeti expedíciósorozatban, Mongóliában pedig turista csoportokat is vezet. Életének két területe mára szinte teljesen összefonódott. Tudományos eredményeit gazdálkodóként is hasznosítja, az állattartás pedig a pásztorok mindennapjainak mélyebb megértésében segíti. Számomra az egyik legszimpatikusabb tulajdonsága egy nomád pásztornak az a fajta nomád, büszkeség, ami bennük van. Pontosan, ami abból adódik, hogy konfrontálódnak a természettel nap mint nap, és megoldják ezeket a nehéz szituációkat. Nem csüggednek semmit, és nekem is egy, -egy ilyen kintöltött hónap, az mindenképpen ilyen erőt ad a további folytatáshoz. A színpadon avarákos mongolista és témája a fenntarthatóság elve a mongol pásztorok tudásában. Manapság egyre többet hallunk a különböző globális ökológiai problémákról, egyre többen szólalnak föl a föld megmentése ügyében. Míg korábban a kutatókat foglalkoztatta ez a téma, manapság már rengeteg politikus, közérti személyiség is kiáll és felszólal ennek érdekében. Ugyanakkor a mindennapi életünkben is megjelent az úgynevezett Környezet környezettudatosság, a környezettudatos szemlélet. Ha belgondolunk, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, ezt újra hasznosítjuk, egyre többen használunk energiatakarékos izzókat, az utcán egyre több energiatakarékos, illetve elektromos autó közlekedik. Ha viszont megnézzük, hogy ez a fajta környezettudatosság mit jelent, akkor két alapvető vonalat határozhatunk meg. Az egyik, azt tűzi ki célú, hogy az erőforrásokat minél hatékonyabban használjuk fel. Ilyenek például az energiatakarékos ízó, a másik pedig a károsanyag kibocsátás csökkentését. Emellett, a világ legtöbb gazdasága az állandó növekedésre fektet hangsúlyt, a cél mindig növelni a termelést növelni a fogyasztást. Ha a kettőt megpróbáljuk egymással párhuzamba állítani, azt tapasztaljuk, hogy a károsanyag kibocsátás csökkentése igazából felhatalmazza a termelőket. A még nagyobb mennyiségű termelése. Ugyanígy az erőforrások felhasználásának hatékonyabbá tétele szintén a további termelése motiválja, inspirálja az üzemeket. Minél hatékonyabban tudunk energiát előállítani, annál több lesz a termelés, annál többet világítunk, annál többet használunk belőle, és elvileg a jó léti társadalom ezáltal jön létre, azonban azt kell látnunk, hogy ez a végtelenségi nem növelhető. Előbb-utóbb a föld tartalékai erőforrásai kimerülnek. Egyes számítások szerint a mai jelenlegi energiafelhasználási és erőforrás szintünkön másfél bolygónyi erőforrás használunk föl. Tehát ebből azt láthatjuk, hogy ez hosszú távon nem fenntartható. A globalizáció fogyasztói szemlélete ma már eljutott a világ, legutolsó csücskébe is, így Mongóliába is. Ennek ellenére még mindig találhatunk olyan pásztorokat, akik hagyományos módon gazdálkodnak és odafigyelnek a gazdaságuk fenntarthatóságára. A hagyományos társadalmak valamit mégiscsak tudtak, hogy mi a boldogság titka. Mai modern társadalmunknak talán a legnagyobb dilemmája az, a legnagyobb problémája, hogy nem tudjuk igazából, hogy mennyi, mire van szükségünk a boldogsághoz, a jó léthez. Van egy mongol bölcsesség, mely szerint egy nomád embernek annyi tárgya lehet összesen, amennyit három tevén el tud helyezni. Ugye a nomád gondolkodásból kiindulva, a legelőket követve, a nomád pásztorok, ahogy lelegeltettek egy részt, akkor lépnek át a következőre. Egy év alatt általában négy, de nagyon gyakran hat 8 alkalommal is szállást váltanak, és minden alkalommal magukkal kell vinniük, a számukra legszükségesebb dolgokat. Ebből következik az, hogy a nomád ember olyan tárgyakkal veszi körül magát, olyan értékekkel, így a szállása, a bútorai, a mindennapi használati tárgyai, amikre valóban szüksége van. Tehát meg kell különböztetnünk, így a magyar nyelvben nagyon jól hangzik a jólét és a jólét közötti különbséget. Tehát még folyamatosan a jólétér, a gazdasági növekedése a jólétet tűzzük ki célul, nem feltétlenül, érjük el a társadalmi jólétet. Tehát a jóléti társadalom nem feltétlenül boldog társadalom. Ezzel szemben a nomádok miután tudják, hogy mi az a maximum, amire szükségük van, valószínűleg előbb el tudják érni ezt a boldog állapotot. Van is egy ilyen régi bölcsesség, hogy a gazdag ember nem az, akinek sok van, hanem az, akinek kevés hiányzik. És ezt a nomád gondolkodásban nap mint nap megfigyelhetjük. Ugyanakkor sajnos nem ennyire ideális a helyzet Mongóliában sem, a globalizáció, mint mondtam, oda is elért. Ma Mongóliának körülbelül 3 millió fő a lakossága, amelynek fele lassan már Ulánvátorban lakik. A vidéki lakosság a hagyományos nomád gazdálkodást folytató pásztorok között is egyre nagyobb presztízsé vált a városban lakást e, tulajdonolni, és ez a folyamat egyre csak erősödik, egyre többen mennek külföldre dolgozni, a jólét reményében embertelen körülmények között élnek, dolgoznak, csak azért, hogy Ulámbátorban szerezhessenek egy lakást, illetve autót. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a világ legszennyezettebb, leglégszennyezettebb fővárosa ma Ulámbátor. Ennek ellenére a Magyarországnál 17-szer nagyobb Mongóliában a fiatalság nagy része igyekszik Ulaanbátorba. Költözni. Azonban a globalizáció hatásai nem kerülték el a mongol vidéket sem. Mint látjuk itt az egyik képen, ma már a legtöbb mongol jurtán található parabola antenna, napelem, hűtő van a jurtákban, tehát ha az előző gondolatmenetet nézzük, akkor valójában ezek olyan tárgyak, amikre a nomádnak igenis szüksége van, hogy tájékozódjon a világról, hogy képe legyen a világról. Ugyanakkor, ha másik oldalról nézzük, Ezáltal a televízió által, az internet által a nomádok látják, hogy például Kóreában, Dél-Kóreában hogy élnek az emberek, a világ nyugati részén milyen luxusban élnek az emberek, és összevetik a saját mindennapi életkörülményeiket ezzel. És végül is azt tapasztalják, hogy a gyermekeiknek ők inkább szeretnének jóléti körülményeket megteremteni, és ezért elindítják őket a városba. Tehát Mongólia ma egy e, ilyen komoly dilemma előtt áll, hogy a hagyományos jólét mellett marad meg, vagy a nyugati típusú jólétet követi. Emellett a rendszerváltást követően, a 10 év gazdasági recesszió után, a 2000-es évek elején kiderült, hogy Mongólia rengeteg ásványkincsel rendelkezik. Ez egy hatalmas ipari fejlődést indított be a Mongóliában, és így például 2011-re, mongolja éves gazdasági növekedés elérte a 17%-ot, az ipari növekedés pedig 37%-os volt. Ebből ugye az következett, hogy mivel mongolja rengeteg szénnel, rézzel, aranyjal, ezüsttel rendelkezik, rengeteg befektető cég érkezett, külföldi befektetők érkeztek Mongóliába és a hagyományos mongol szembe szembemenve elkezdték kitermelni a földből ezeket az ásványkincseket. A legtöbb fiatal, igyekezett elhelyezkedni valamelyik bányatársaságnál, valamelyik külföldi bányatársaságnál, és hatalmas pénzeket, tehát mongol viszonylatban hatalmas pénzeket kerestek. Mongóliában vannak kimutatások egészen a 20. század elejé óta, hogy körülbelül mennyi jószág volt a nomádok kezén. Van egy ilyen statisztika, mely szerint 1926 és 92 között körülbelül 23 millió állat volt folyamatosan mongólia területén, ami arról árulkodik, hogy kitapasztalták a nomádok, hogy körülbelül ez az az állatmennyiség, amennyit a mongol legelők elbírnak. Tehát itt megint csak a fenntarthatóságról van szó, hogy a fenntarthatóság jegyében a mongol legelők állateltartó képessége körülbelül 23 millió. Látva a bányák által hozott gazdasági növekedést, a nomádok is úgy döntöttek, hogy hát akkor ők is valahogy több bevételre próbálnak szert tenni. Mivel a kínai piac korlátlan mennyiségben fölvásárló mongoljába mindent, húst is, állatot is, elkezdték felszaporítani az állataikat. Itt a dián látható, hogy a 2000-es évek közepére már 30 millió volt az állatlétszám, a 2000-es évek végére már 37 millió, és tavaly, tavaly előtt pedig elérte 70 milliót. Tehát meg háromszorozódott az állatállomány létszáma Mongólia területén, ami természetesen a túllegeltetést eredményezett. Van egy érdekes térkép is, ami azt mutatja, hogy mongolja területein hol van túllegeltetett terület. Azt látjuk, tehát a vörösen jelzett területek a túllegeltetett területek, a zöldek, a sötét zöldek az alulegeltetettek. Tehát míg 70 millió állat van az ország területén, azt látjuk, hogy nagyjából zöld az egész térkép. Tehát alulegeltetettek a területek, ugyanakkor néhány megye és járás központ környékén 5-szörös, 8-szoros túllegeltetés van. És mi ennek az oka? Hát azt figyelték meg, hogy ö, általában a belsejezsé nomádokra jellemző egyfajta ellustulás, és ezért már nem hajlandók olyan nagy területeket bejárni, hanem azt az adott állatmennyiséget egy sokkal kisebb területen, megyei és járásközpontok környékén, az iskolák közelében, a munkahelyek közelében igyekeznek tartani, és még így az elmúlt évek egyik érdekes gyűjtése az volt, hogy kiderült, hogy az állatok tartása, az állatok legeltetése összefüggésben van a térerővel. Tehát ahol van térerő, ahol van 4G hálózat, ott legeltetnek, mert ott lehet tartani a kapcsolatot a barátokkal. Tehát ebből az következik, hogyha fenntarthatóságot szeretnénk, akkor növelni kell a térerő, a hálózat nagyságát, és akkor újra legeltetni fogják Mongóliát. Ettől függetlenül azért a 72 millió állat, az túl sok Mongólia területe számára, és egyes kimutatások szerint évente 8-10 négyzetkilométerrel nő a sivatag területe, Mongólia területén, ami egy hatalmas szám. Így tehát most Mongólia egy nagyon nehéz helyzetbe került, mert döntenie kell. A bányák mellett dönt, ami elpusztítja a környezetet, és gyakorlatilag visszafordíthatatlan folyamatokat indít be, vagy pedig túl nagy létszámban tartják az állatokat. Az elmúlt három évben a mongol hatóságok, a mongol kormányzat rájött arra, hogy valószínűleg egyik út sem járható. Éppen ezért többekben felmerült, hogy vissza kellene térni a hagyományos nomád gazdálkodáshoz, a hagyományos szemléletet kéne elővenni. Kiderült, hogy nagyon sokan ismerik még, nagyon sokan a pásztorok közül pontosan tudják, hogy ez nem helyes, amit csinálnak, csak a piaci kényszer miatt mentek ebbe bele. Az elmúlt tíz évben én rendszeresen járok ki a mongol nomádoktól az hagyományos ökológiai tudásukat kutatni. Európai gondolkodásban a felvilágosodást követően kialakult egy olyan nézet, hogy a valódi tudás, ami az értékelhető tudás, az az iskolában szerzett tudás. Ha megnézzük akár a magyar társadalomban is, az iskolai végzettség mennyire meghatározza azt, hogy kit hova pozícionálunk. Ezzel szemben a hagyományos tudás egy több, generáción keresztül több vagy több ezer éven keresztül felhalmozódott tudás, ami több szempontból is különbözik az iskolában szerezhető modern tudástól. Az egyik legalapvetőbb különbség a hagyományos tudás és a modern tudás között, hogy a hagyományos tudás holisztikus természetű. Tehát rendszerekben gondolkodik, sokkal érzékenyebb a rendszerek változására. Míg a modern tudomány hajlamos az apró részletekben elveszni, és egyre kevésbé van rálátása az egész rendszerre. Egy holisztikus, szemléletű tudásnál, a hagyományos tudásnál pedig a kisebb változásokat is érzékeli a rendszer. Ami még nagyon fontos a hagyományos tudásban, az a dinamikus jellege. A modern idők technológiáit, modern idők tudásait folyamatosan építi be a saját rendszerébe, és a régieket, amik már nem annyira szükségesek, azokat elveti, tehát valahol egy ilyen szellemi három tevéről is beszéltünk ebben az esetben, hogy folyamatosan csak a legszükségesebb tudást hordozza magában, és még egy nagyon fontos különbség a modern és a hagyományos tudás között, az a spiritualitáshoz való viszonya. Míg a modern tudományok általában a spiritualitással nem tudnak mit kezdeni, a holisztikus ö, hagyományos tudásban a transcendens hatalmak, a spiritualitás része az egész rendszernek, és nem különbözteti meg a látható világot a láthatatantól, hanem egy egységében látja ezt. A nomádok, a mongol nomádok a környezetüket rengeteg különböző láthatatlan gazdával népesítik be. Ez a természet szemléletnek nagyon fontos része, és közvetve a fenntarthatósághoz is kapcsolódik. A mongol nomádok számára a legfőbb transzcendens hatalom az ég atya, illetve a földanyag, akik ö, az embernek igyekeznie kell nem megbántani, illetve óvni mindenféle bajtól. Emellett a nomád pásztorokat körülveszik különböző földszellemek, gazdaszellemek, vízszellemek, és ezekkel igyekeznek folyamatosan jó kapcsolatot ápolni. Pár évvel ezelőtt volt egy ilyen beszélgetésem egy idős pásztorral, aki kérdezte, hogy észrevettem-e, hogy olyan sok földrengés vulkánkitörés van a földön. És hogy tudom, -e, hogy mi miatt van ez. És akkor elmondta, hogy igazából arról van szó, hogy a földanyát a világ teremtésekor a földanya testét aranyal hegeztették össze. Ezek azok a telérek, aranytelérek, amik a föld alatt húzódnak. Amikor az ember elkezdte felfejteni, kivenni a föld anyából ezeket a varatokat, akkor a földanya teste szétesett, és ma, amikor megmozdul a földanya, akkor mindig valahol földrengés alakul ki. Ugyanígy az emberek elkezdték rakétákkal lőni az eget. A világűrbe űrhajókat kezdtek kilőni, és ezzel kilukaszgatták az égatya testét. És ezért vannak ezek a, a különböző időjárási anomáliák, a különböző extrém időjárási körülmények. Tehát a modern idők változásai abszolút beleilleszthetők a hagyományos nomád gondolkodásban. Akkor mi az a... Alapvető szemlélet, ahogy egy nomád ember igyekszik a tájban élni. Ezt röviden úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a nem zavarás mint alapfilozófia a legfontosabb. Egy nomád embernek úgy kell léteznie a tájban, a környezetben, hogy minél kevesebb nyomot hagyjon maga után. Ez azt jelenti, hogy a nomádok jurtái, mindennapi használati tárgyai mind olyan anyagokból készülnek, amelyek idővel elpusztulnak, eltűnnek majd. A természetben, és ugyanígy például a hagyományos mongol temetésről is elmondta, hogy a halottat kitették a domboldalba, ahol ragadozó madarak vagy ragadozó állatok hordták szét. Tehát a földanyát megsérteni sem szabadott azzal, hogy lukatástak. Tehát itt az embernek úgy kell eltölteni az életét, hogy minél kevesebb változást idézzen elő a környezetében. Emellett pedig a gazdákkal való jó kapcsolattartás, az is egy kulcsfontossága momentum a hagyományos-mongol gondolkodásban. Tehát azt mondják, hogy mi emberek a jószágoknak vagyunk a gazdái, de ugyanígy gazdái vannak a vadállatoknak, a növényeknek, és a, a környezet minden egyes élő és élettelen dolgának. Éppen ezért ezekkel a gazdákkal illik jó kapcsolatot ápolni. Tehát, hogyha szeretnénk valamit elvenni ettől a gazdától, akkor cserébe adnunk kell valamit. Egyfajta üzleti, kapcsolat jön létre ezek a, a gazdaszellemekkel, felajánlásokat tesznek, áldozatokat mutatnak be és cserébe, elvehetnek egy-egy állatot, egy-egy növényt a természetből, és így például a, az erdőből a hagyományos mongol gondolkodás szerint csak annyi fát szabad kivágni, amennyi mondjuk egy karám vagy egy ház megépítéséhez szükséges, tűzifát nem szabad kivágni, az csak úgy, csak ledölt fát szabad behozni az erdőből. Ez például a, az erdők fennmaradása szempontjával a kulcsfontosságú. Ugyanígy itt a képen látható nem mongol, de mongoljai kaza vadász, sassal vadászó ember, akiknél az a szokás, hogy ezeket a sasokat, amiket vadászni lehet, három-négy éves korukban fogják be, kiképzik ezeket a sasokat és két-három év használat után újra szabadon eresztik őket. Tehát a, ennek a sasnak, egy ideig szolgálnia kell az embert, de utána vissza kell térnie a, a természetbe. És itt van még egy érdekes növény, egy Van Sembrúnak nevezett magas hegyekben növő növény, ami egy különleges gyógynövénynek számít Mongóliában. Alapvetően bűn leszedni ezt a növényt, viszont ha valaki nagyon beteg, akkor ritka esetben le, le lehet szedni. Viszont kialakult egy olyan hiedelem, egy olyan elképzelés erre a növényre, hogy mindig párban nő, és a két növény, Folyamatosan figyeli egymást. Hogyha az ember leszedi az egyiket, akkor a másik bosszút áll rajta. Éppen ezért különféle ritusok jöttek létre. Éjszaka sátrat emelnek az egyik növény fölé, és a sátorban szedik le, vagy különböző trükkök alakulnak ki, vagy például egy kutya farkához kötik hozzá a növényt, megijesztik a kutyát, és a kutya rántja ki a farkával. És ezzel a felelősséget áthárítják a kutyára. Tehát tulajdonképpen nem az ember, hanem a kutya volt az, aki leszedte a növényt. Tehát mindezek a apró kis rítusok összességében a fenntarthatóságot és a fenntartható gazdálkodást szolgálják. Hát köszönöm szépen a figyelmet! A Mindenki Akadémiája önelőtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is!